Обстрілів на території Миколаївської області протягом доби 3 квітня не зафіксовано. Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю під час боїв за Миколаївський аеропорт. 3D-принтери, сканер і термопласт шприцпрес. Волонтери виготовляють деталі для спорядження українських військових. Подробиці у випуску. Обстрілів на території Миколаївської області протягом доби 3 квітня не зафіксовано. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. В ніч проти 4 квітня російська армія атакувала Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Шахет-136-131». Один з них – сили протиповітряної оборони – збили над Миколаївщиною. Про це повідомляє Повітряне командування Південь. Щонайменше 17 шахедів були запущені з району Східного Узбережжя, Азовського моря. Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряного командування Південь знищили 14 шахедів, 13 над Одещиною, 1 над Миколаївщиною. Йдеться в повідомленні Повітряного командування Південь. Втрати російських військ станом на 4 квітня. Особовий склад. Близько 175 690 осіб. Танки – 3627 одиниць. Бойові броньовані машини – 6999 одиниць. 2697 артилерійських систем, 528 реактивних систем залпового вогню, 280 засобів протиповітряної оборони. 306 літаків, 2277 безпілотних літальних апаратів. 291 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 5562 одиниці, спеціальна техніка, 298 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Через бойові дії на території комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» в березні 2022 року збитки навколишньому середовищу складають майже 244 мільйона гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону. Нагадаємо, у березні 2023 року фахівці інспекції обстежили територію та об'єкти комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт», що зазнали руйнування внаслідок бойових дій. За результатами обстеженням встановлено, що частково зруйнована будівля аеровокзал, як наслідок, сталося засмічення будівельними відходами об'ємом 102 кубічні метри земельних ресурсів площею 5 тисяч квадратних метрів. Також через потрапляння боєприпасів частково вигорів гаражний бокс, площа пожежі склала 120 квадратних метрів. На екрані чергова деталь для автівки, яка пройде через сканування. Аби воно було рівним, застосовуються спеціальні маркери. Далі справа за 3D-принтерами. В'ячеслав в цій галузі працює 4 роки. На даний момент працює 4 3 d принтера В процесі зараз вже майже закуплені всі детальки для 5 -го. І 6 мені мають вести протягом тижня. Їх буде в мене вже не 4, а 6 Деталі робимо різні, починаючи там з декоративних там вази, наприклад, якісь ляльки, закінчуючи деталями до літаків до безпілотників. Чоловік родом з Миколаївщини. 15 років тому переїхав до Києва. Пізніше перебрався в бровари. Говорить, ідея друкувати деталі виникла спонтанно. Почалося все з маленького хобі. Я зібрав свій перший 3D-принтер. До цього я один раз бачив його, як він друкує в магазині. Я не хотів його купувати, хоча була така можливість. Я хотів розуміти, як він повністю працює. Пошукав інформацію в інтернеті, подивився на ютубі і зібрав майже з того, що в мене було хламу на балконі. З початком повномасштабної війни переорієнтував свою діяльність на допомогу військовим. Разом з ним працює ще троє волонтерів. Ми, якщо наприклад, ми беремо 3D-друг, то це в середньому 100-200, інколи 300 деталей в місяць, дивлячись, який місяць, які деталі Деталі, які відливаємо, дивлячись, знову ж таки, який місяць, в середньому 1000-2000 деталей. Ручок для валіз для безпілотників можуть виготовити 200 на день, задіюючи не лише принтери, але й термопласт-шприц-прес. А ось таких хвостовиків за добу можуть зробити до 30, каже В'ячеслав. Останні використовуються для стабілізації польоту снаряду, випущеного з дрону, пояснює чоловік. Коли є там вільний час просто, або машини не зайняті, ми їх друкуємо на парад, а потім, коли надходить замовлення, ми відразу відправляємо на передову хлопцям. Такі штуки ми відправляли і в Харків під час харківської операції, і на Херсонщині хлопці їх використовували, але більше всього ми відправили на бахмутський напрямок. Друкує запчастини зі спеціальної гранули, попередньо її розігрівши. Аби безоплатно допомагати військовим, волонтери виготовляють також вироби і для цивільних заплату. Графіки часто доводиться коригувати, каже В'ячеслав. Коли були регулярні відключення електроенергії, то я взагалі працював тут вночі. Потім ми придбали генератор і все одно тут доводилося ночувати, тому що коли намикали електроенергію, у мене було лише 5-10 хвилин, поки принтери працювали від безперебійників. планах волонтерів – розширювати парк 3D-принтерів, аби робити більше, оскільки іноді одну деталь доводиться виготовляти кілька днів, говорить В'ячеслав. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Це Київщина.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 спробував, але так як він був поранений в 2014 році і йому не можна було займатися, ми просто приїздили, трішечки погуляли, поспілкувалися з кіньми.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 А цього молодого коня звати Азгард. Його сюди в листопаді 2022 року привезли Єгорта Олександра.